Nah, chytej. Hm. Ach jo, a je dole. No jo, zkutával se. Kež by se míč uměl překutálet zpátky. No to, že se míč bude valit z kopce, není žádný překvapení. Ale je nějaká šance, že by se míč valil do kopce? No to asi těžko. A co kdybych bych ti řekla, že ano? Tak to chci důkaz. Tak pojď se mnou. Tak tady je zrovna ten míč, který se do kopce valit může. Proto jsou tady ty dvě tyče. No, jasně. Abychom ten míč dostali do kopce, tak k tomu právě potřebujeme tyhle dvě tyče, těžiště a taky setrvačnost. Počkej, to mi trochu vysvětli. No, teď je ten míč dole. Vidíš, že tyče jdou od míče směrem ke mně do kopce. Jsou nakloněné. Pokud je mírně roztáhneš, vznikne širší prostor před míčem. No a protože je kulatý, těžiště se nachází uprostřed něj a tak se rozkutálí, jako by padal dolů. Aha, a on vlastně nedopadne, protože ho nahoře pořád udržujeme těmi tyčemi. Jasně, jen je nesmíme roztáhnout moc, aby nepropadl. Zároveň míč se trvává v pohybu, do kterého jsme ho roztočili a to nám ho rovněž pomůže posouvat nahoru. Hele, co je to vlastně to těžiště? Jedná se o takový bod v tělese, ve kterém je působiště tíhové síly. Co? Vezmeme si třeba tuhle tušku. Když si ji takhle vyvážím, tak její těžiště se nachází někde nad mým prstem. Jasně, tuška se snaží spadnout tady i tady dolů, ale nespadne, protože ji držíš pod těžištěm. Ano. A kdybychom z těžiště spustili provázek se závažíčkem, takzvanou olovnici, procházel by mým prstem a říkali bychom mu těžnice. Aha, takže těžnice je přímka, která prochází těžištěm směrem dolů k zemi. Ano. A aby toho nebylo málo, všechna tělesa nemají úplně pravidelný tvar a určit tak jejich těžiště je o to složitější. A jak se vlastně určuje těžiště? U pravidelných těles se nachází v jejich geometrickém středu nebo se určí pomocí těžnic. V tom případě se těleso zavěsí do volného prostoru a pomocí olovnice se určí první těžnice. Pak se těleso zavěsí jinak a zase s pomocí olovnice se určí druhá těžnice. A tam, kde se protnou obě těžnice, je těžiště. A u těch nepravidelných těles? To musíme zkoušet postupným podpíráním. Teď se nacházíme u tělesa s poměrně zvláštním tvarem. Jsou to dva kužely spojené v jeden dvojkužel. A moje otázka zní. Kde bys řekl, že je těžiště? Hm. Řekl bych, že tak uprostřed, respektive uprostřed podstavy, kterou mají společnou. No správně. Princip tohoto exponátu je dost podobný jako s tou koulí, kterou jsme už zkoušeli. Tvar tělesa, roztažené tyče, poloha těžiště a gravitační síla rozpohybuje těleso do kopce. No ale když se valící se dvojku koukám z boku, nepřijde mi, že by se měnila jeho výška. On je to v podstatě klam, způsobený právě tvarem dvojku žele. Těžiště je na začátku nad tyčemi a snaží se dostat dolů. Na konci je ve stabilizované poloze v úrovni tyčí. Aha, dobře. Hele, a jak vlastně souvisí těžiště a nějaké využití v praxi? <těk> Krom houpačky samozřejmě. No tak, takhle z hlavy mě napadá, že třeba u dopravních prostředků tak se těžiště záměrně snižuje kvůli stabilitě. No jasně, těžší podvozky aut, kamionů a tak. Přesně tak.